Вот такий яскравый приклад. Это неорганизованный суміш угля и цемента и электроды с гальваничной парой. И такая ж самая организована уже с электродом, где происходит кристаллизация сухого материала. Синтез відбувається, і напруга вже, як бачите, дуже непогана. Коли відбудеться ця корозія, скажімо, графіт не, не корозірує. В нього в процесі дифузії з ним відбувається якийсь процес кристалізації цей елемент з анодом алюмінія може зруйнуватись ну його можна змінити тобто на нього накладається новий електрод і ми продовжуємо наскільки це буде економічно ну це практика покаже Можливо, это будет совсем ну, не без проблем. Так, на утворение, скажем, алюминия была затрачена энергия. Но когда делают те же аккумуляторы, на Тесла, так же берут природные материалы, на которые затратила природа свои свої природні властивості кристалізації. Ну, енергію ми беремо завжди в вже готовому виді. Залишилось тільки організувати цей процес, тому що тут 1,6 вольт в такій батарейці. А не в суміш. Набагато менше. Так, такий же матеріал і вже менше. Вольт 0,6 Вольта, ну, трошки взрослая на порогах, но токи тут набагато меньше. Тобто, нужно только организовать. Так, как и в керамике постоянного магнита, мы объединяем материалы и намагничаем их, запускаем этот потек Час часток, этот вихрь, який далі підтримується сам. Такі, така ж природа і синтезу камня і всіх речовин, тому що ми не знаємо цього механізму, але ми можемо користуватися. Тобто енергія існує в якоїсь, щоб її отримати, потрібна якась організація матеріалу. Я спробував збільшувати площу. Батареї, як електродів, ні це не приводить до адекватного збільшення току. А, а от а, а, зміна конструкції самих батареїв без гальванічних пар, отримання енергії від кристалів той енергії, что відбувається при синтезі кристалізації, що там в кристалах відбувається ну точно, там відбувається те, що звиnewlineться вільні електроди. І ми їх можемо використовувати, це постійний процес. Ось до чого я прийшов до деякою висновку на протяжении довго часу. где какие успехи успіхи у мене же є, і я вже би, буду будую модулі ячейки, комірки, будущую домашню електростанцію. что я вам покажу надалі. Тобто и, и, и, на перевагу е э, гальванічним где де високий э, де там потужній ток, нам достатньо, скажем, 2 А було э увеличивать заважає збільшувати об'єм м'ячей які без будь-якого приладу нарощувати потужність своєї домашньої електростанції без рухів без ну використовуючи природний спосіб цей шлях синтезу і звільнення електронів на свою користь він відбувається постійно